У нас буде незвичайне заняття. Я ознайомлю вас з новою технікою малювання, а якою ми дізнаємось пізніше. Яка зараз пора року? Вірно, зима. А скоро наступить яка пора року? Так, весна. А яке свято у нас буде 15 лютого? Вірно, встрітання. Що це за свято? І чому воно так називається? Так, зима зустрічається з весною. В житті завжди отак буває. Після зими весна вже наступає. Прокидається все від зимового сну. Вурульки нагадують нам про весну. Весна – це сонце, спів птахів, квіти. Сьогодні ми будемо малювати фантастичні квіти. А чим саме будемо малювати? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Вона тоненька та міцна. Латає нам кожух і свитку. І зветься штучка-чарівна. Ви здогадались, діти? Нитка. Вірно, нитка. А які слова вам допомогли відгадати цю загадку? Так нитка тоненька, міцна і латає. А малювати наші фантастичні квіти ми будемо за допомогою такої нитки. Але як це так малювати ниткою, запитаєте ви? Правда цікаво? Так от, щоб вам було зрозуміло, уважно слухайте і спостерігайте за послідовністю моєї роботи. Але перед цим ми приготуємо наші пальчики до роботи. Пензлик я в руці катаю, «Поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик. Будь слухняним, я навчу. А для малювання нам потрібно серветка, щоб не забруднити наш стіл, серветка, щоб витирати і простушувати пензлика, сам пензлик, підставка для пензлика, фарби гуашеві або акварельні, стаканчики з водою». І звичайна серветка. І потрібен нам аркуш паперу на якому ми будемо малювати. Візьміть у руку листок, зігніть його вдвоє ось так. Відкриваємо аркуш. Тепер беремо нашу ниточку, кладемо нитку в фарбу. І гарно її промальовуємо. Так, вільний край залишила чистим. Обережно витягуємо нашу нитку, притримуючи пензлику. Беремо праву руку нитку і розміщуємо, як до вподоби, на нашому листку. Тільки вільний край залишаємо на столі. Прикриваємо. І лівою рукою натискаємо. Витягуємо правою рукою за вільний край нитки. До все. Ось так. Кладемо нашу нитку. Відкриваємо. І ось такі чудові візерунки в нас вийшли. А для того, щоб це були квіти, нам потрібно домалювати деякі деталі. Для цього ми промиваємо наш пензлик. Обов'язково перевіряємо чи чисто. Просушуємо. Набираємо жовту фарбу. І малюємо тчинки. Ось так. Знову вимиваємо пензлик. Перевіряємо, чи чистий. Просушуємо і намалюємо листки. Набираємо зелену фарбу і малюємо. Листки, ось так, гарно профарбовуємо, не вистачило фарби, добираємо, ще один листочок. Можна розмальовувати квіти і на лівій стороні аркуша, і у вас вийде ось таке зображення. Вам сподобалося? Давайте пригадаємо. Як називається наша техніка малювання? Вірно, ниткографія. Обов'язково, коли закінчите малювати, приберіть своє робоче місце. До побачення!